Milyen ember a Galántai Egy gyűjtő ember? Kész egyszer. Egytől? Milyen ember a Galántai Gyúr? 1976 ban volt, volt neki egy kiállítása. Ez a barancos kiállítás. Na, tehát akkor hallgatottam, hogy úrjóval igazából megjöttek. Igazából e, e, nem, A szitákat tulajdonképpen ez a tévet, amikor ő csináltak a szitákat. Na, akkor ezeket évesen bejöttünk, piágatom, és akkor marha jött beszélgettünk. Tehát ez az, 76-tól vagyok úgy élő, hogy hogy élő kapcsolatban. 10 ével, hogy a 10 évet tudnál. 70-tól 8-ban. 86-ban. én a vhk ban dolgozgattam, az előszókat csináltam. 10 évvel később, az ban A vhk szobókkal akkor az mennyi bécses, hogy nagyon óriási buli volt, és eléggé el, el van felejtve, hogy ügynek pont ez a szobrásmálból. Pedig van ma arra fontos, hogy akkor már bőven működött az ellenzék, az ellenálláset. Magyarint 10 éve tudom, hogy nem 96, mint 90 valamikor kaptak, korábban kaptak, működöttek a valaki körülzésbe vízummal, az éjjel van élszügye. 89-ben. Uh, Gyuri, azt mondja, hogy Gyugat-Bernében én meg könyveket csináltam, én pedig úgy voltam ki én, és, és ott találkoztunk, szerintem a Dieter Wagner is ott volt, ez egy könyv volt, akkor könyvet kezdtünk elég sokat, mert mindegy. De akkor voltam ott a Gyuri nál, fent, amikor felmondtam a Gyuri, vagy a Dieter Wagner, vagy a szimbolában um, a szertémai bandjából, amikor Gyuri megkapta a munkácsidigat, az 89-től. De nem az érdekes, mint a fönn, azt látom, hogy egy tonna uh, ottókatalógus van az asztalán, <gül> és a lábközöket vandós ki belőle. Hát, azt rendben van, hát az érdekes az volt, amikor után mi és leültünk arról beszélgetni, hogy mit jelent a lápkő. Az nagyon hívta fel figyelmet, hogy milyen fontos dolog ez a lápkő. Ez mi nem tudtuk hogy a lápkő milyen, milyen, milyen, milyen melyekes, jelentős, jelentős dolog. Most az már arra érdekes, hogy pont akkor kapták a Munkácsi díjat, amikor milyen, akkor milyen, neki az Ági, vagy milyen, milyen, akkor milyen, milyen, akkor milyen, milyen, milyen, milyen, milyen, a milyen, milyen, milyen, milyen, milyen, milyen, milyen, milyen, művészet idő. Magyarországon, és nem értették a lábközben, hogy három órát egy fél éjszak, azt magyaráztam, hogy a lábközi a világ legfontos a legfontosabb dolga, és ez pedig senki nem vette észre. Na, ja. tehát tudod, hogy ez, a, ez a három olyan fontos dolog, ez a három évszak. Ez, ez pont jelzi is azt az időszakot, amikor tényleg az egész, egész ellenzék is egy Nagyjából volt még, még, még legyúgóan működött. Most a Mélárdszor nem akarok beszélni ez a Világos, meg a balatokból De ezek ezeket érdekesebb, hogy ezeket tudtam szóval keményen nem létrekettek, ezek pont ezt a három, sem. De most az olyan érdekessége az, hogy én képregényeztem a 80-as években. Már is vettem a galaktikát, de hát ezek nem lehetett, hogy képregény nem lehetett meg, egy Babangard képregény az Új Szimpóziónnal, meg itt lehetett. Amikor, amikor azt mondta, hogy figyelj, hozd el, és az archívumban megmarad. Így a legelső képregény változat, ami készült. A legelső igazából az archívumban készült. Hogy legyen meg legalább valahol, hát, aztán 90 ben a 15 később megjelent Látják, hogy, hogy ki a vált egy de, jújtán, de jújtán egyszer. a szita, ami nagyon fontos. Úgy nevezett korántai gyüleke. A szita. Hiszen az egész ellenzék nem működött volna, ha nincs a szita. Hiszen a szita volt a legfontosabb, ami a A másik az archívum, a gyűjtőember. És a harmadik a ámbőröz. Hát nekem ez a három dologgalántói, ha ezt kérdezed, akkor nekem ennyi, meg küldöm arra, hogy emberi jogszivuk, ha nem jó barát. Kész.